Головним завданням залишається суттєве підвищення інвестиційної привабливості Київської області. Адже інвестиції – це нові робочі місця, це податки, а значить покращення соціального забезпечення людей. Київщина – один з небагатьох регіонів, де впродовж останніх років, попри непростий стан економіки та бюджетні обмеження, не було Закрита жодної школи чи лікарні. Наступним кроком має стати забезпечення гідного рівня заробітних плат освітян та медиків. У державному бюджеті на наступний рік закладені відповідні підвищення. Тому зараз саме від влади на місцях залежить своєчасність і повнота оплати праці Цих категорій. Підкреслю ще одне з найважливіших завдань. Адже лише відновивши довіру лікарів, вчителів, працівників комунального господарства до держави, ми можемо розраховувати на підтримку розпочатих реформ в різних напрямках життя. Перш за все, охорони здоров'я і житлово-комунального господарства, яке впливає на якість життя кожної людини. Окремо хочу зробити акцент на вирішенні проблем, пов'язаних з ліквідацією наслідків найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття аварії на Чорнобильській АЕС. Минулого року ми успішно провели у Києві міжнародну донорську конференцію. В результаті Україною за допомогою наших партнерів з усього світу було завершено збір коштів для здійснення проекту перетворення Чорнобиля на екологічно безпечну систему, будівництво нового укриття над аварійним реактором. Сьогодні ж головним завданням влади є підтримка кожного, хто постраждав. Кожна родина має відчути переваги надання адресної соціальної допомоги. Київщина з її можливостями та ресурсами столічного регіону, злагодженою управлінською командою, має йти попереду у впровадженні нових механізмів регіонального та місцевого управління. Важливим етапом на цьому шляху є розробка та затвердження стратегії розвитку Київської області. Я бачу три головні цілі реалізації такої стратегії – забезпечення основних прав громадян, вирішення соціально-економічних проблем територіальних громад і закладення основи сталого розвитку всього регіону. Досягнення першої цілі передбачає, зокрема, підвищення якості адміністративних послуг, що надаються органами влади та місцевого самоврядування юридичним та фізичним особам. Громадяни в Україні мають відчути зручність та доступність процесу їх отримання. У минулому мають залишитися безпідставні перевірки та тиск на бізнес, що в свою чергу породжує корупцію. І я, як президент України, триматиму це питання на постійному контролі. Влада не повинна допускати зловживань і порушення права власності людей на землю, особливо внаслідок бюрократичних процедур. Важливо, щоб громадяни, власники невеличких паїв були впевнені в тому, що ця реформа відбуватиметься в їхніх інтересах. Саме тому в рамках земельної реформи Київська область була обрана для здійснення пілотного проекту щодо реалізації всіх переваг державного земельного кадастру, передбачених у відповідному законі. Реєстрація земельної ділянки буде здійснюватися. Всього протягом 14 днів з моменту заяви, тоді як раніше, бюрократична тяганина тривала роками. Так само переоцінка земель збільшить доходи громадян від підвищення вартості оренди їхніх паїв. Наведення порядку в земельних питаннях вивільнить економічний потенціал та простимулює ділову активність. Особливе значення має проект відродження земель, уражених Чорнобилем. Минуло 25 років після аварії, і ми повинні надати друге життя таким територіям, зокрема, Поліському та Іванківському районам. Якщо влада залучить інвесторів, з'являться нові робочі місця, відродиться соціальна інфраструктура, і ми сильнішими вийдемо з цієї кризи.